26 лютого – день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цього дня у 2014 році в українському Криму відбувся велолюдний мітинг під стінами Верховної Ради Криму на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар та українців. Того дня вдалося зірвати сесію Кримського представницького органу, який міг під тиском проводити російські рішення від імені депутатів. Але вже на наступний день російські окупаційні війська захопили адміністративний будівлі Криму. Почалася окупація Криму, яка триває досі. Наш співбесідник – голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чебаров. Людина, яка добре знає проблеми Криму, добре знає ту ситуацію, яка сьогодні там є. І я думаю, що його коментар буде досить фаховим. Пане Рефате, доброго дня. Добрий день. Зрадуючи події восьмирічної давнини, виникає ключове питання. Не тільки, я так думаю, у мене, а й у багатьох громадян України. Чи могла тоді Україна завадити російській окупації, враховуючи е, і той же самий факт, що 26 лютого все ж таки був мітинг і все ж таки вдалося запобігти на той момент е, про російським рішенням депутатів. Дивіться перед тим, як відповісти на ваше запитання, я трошечки хочу згадати, що відбувалося напередодні, 25 лютого, 2014 року. В Києві вже кардинально змінилася влада. Янукович, колишній президент, побіг, і тут йде переформатування української вищої влади. А в Криму ми всі ці зміни сприймаємо як шанс, що з'явився у всіх у нас щодо демократії. І особливо в Криму. 23 лютого ми проводили, це була неділя, ми проводили величезний мітинг на центральній площі міста Сімферополя, І цей мітинг, він був призначений... Аж 28 січня на 23 лютого, бо цей день щорічно ми проводили скорботний мітинг, пам'ять першого голови Курултаю, Кримського татарського народу, першого муфтію Криму, Номана Челебіджихана, який був вбитий більшовиками в Криму 23 лютого. 1918 року оця річниця його вбивства його смерті і е, кожного року ми збиралися на такий захід і призначаючи цей мітив 28 січня ми ще не, е, ну, не, не, не, не, не не виявляли собі що буде саме 23 лютого але 23 лютого Скорботний мітинг, але такі зміни в державі, що цей мітинг одночасно і надії. Ми виступаємо на цьому мітингу і говоримо про те, що нарешті, нарешті Україна виходить на таку е, широку демократичну ну, дорогу і можливості нові. А Після того, через день, ми отримуємо е, ну, інформацію про те, що... Керівництво Верховної Ради Криму намагається, не тільки намагається, у нас є відомості про те, що вони проводять якісь переговори з московських коридорах. Ми робимо публічні заяви, закликаємо СБУ України, правоохоронні органи відреагувати на деякі е, дуже контрреверсійні антиукраїнські випади Константинова в засобах масової інформації Росії. І говоримо про те, що є така небезпека, небезпека, ну, такого путчу сепаратистів в Криму. І вже коли було остаточно відомо, що керівництво Верховної Ради планує а, провести сесію 26 лютого з тим, щоб розглянути нібито таку суспільно політичну ситуацію а, в Криму, а приховуючи, прикриваючись цим прийняти звернення до керівництва Російської Федерації, така в нас була інформація, в тому числі з числа колег. Я тоді був депутатом Верховної Ради Криму з фракції партії регіонів. 25 лютого тому ми майже цілий день провели перемовину з Константиновим, з його заступниками ІОФЕ. Донечам, вони намагалися нас переконати в тому, що для них зараз головне змінити уряд на чолі з Могильовом, розуміючи і знаючи про те, що Могильов один із таких, е, е, в, е, знаєте, ну, найбільш е, противників кримських татар, що він е, здійснював від, відверті і відкриті атаки на кримських татар, будучи ще в лавах Міністерства внутрішніх справ, Константинов намагався нас переконати, що це є і в наших інтересах, мовляв, давайте скинемо Могильова, я використовував те, той термін, якими вони, як правило, користувалися в той час, і, е, і просто ми переформатуємо уряд. Але ми розуміли, що е, це такий е, привід, для е, зібрання позачергової сесії, а причина в іншому. І ми намагалися його переконати, що треба перенести на декілька днів сесію. І тут ми е, посилалися на те, що за Конституцією України е, звільнення, відправка, відставку і схвалення кандидатури голови Ради міністрів Криму за погодженням з президентом, з президентом України. І тому я пропонував Константинову разом зі своїми колегами, з якими ми вели переговори з цими керівниками Верховної Ради Криму, ми їм пропонували поїхати разом до Києва, тобто створити делегацію Верховної Ради Криму, Поїхати до Турчинова, який вже виконував обов'язки президента України, одночасно голова Верховної Ради України, а узгодити кандидатуру голови уряду Криму, і потім приїхати і провести сесію, і все це я кажуть, вирішити. Константин сказав, що він боїться, бо йому буде ну що в Києві є загрози його життю, ми взяли на себе гарантії, і ми дійсно це могли спокійно забезпечити, але, але він відмовився і сказав, що сесія буде 26 лютого. І тоді зрозуміло, що я, я голова Меджлісу Кримського татарського Народу, порадився з членами президії, і ми терміново скликали засідання Меджлісу Кримського татарського Народу, і вже пізно ввечері... Весь Крим вже знав, що завтра е керівництво Верховної Ради намагається скликати сесію, а, як е ну, Криму говорили часто, а кримські татари збиратимуться, щоб не дати провести таку сесію, оскільки вбачають в її проведенні ну, загрозу щодо е відриву Криму е від України. І ми, як менеджерість кримсько-татарського народу, зрозуміло, що максимально висвітили всю цю інформацію. І, і, і вранці 26-го люди почали підтягуватися до Верховної Ради Криму. Зрозуміло, що вночі е, я і з деякими моїми колегами ми провели переговори з керівництвом СБУ Криму е, з... Е, Ну, відповідальними офіцерами Головного управління Міністерства внутрішніх справ е, України в Криму. Е, ми це все робили для, для того, щоб уникнути ну, зайвого загострення і уникнути якихось таких е, непередбачених е, е, конфліктів. Е, по крайній мірі, е, ці силові структури чи правоохоронні органи в Криму вони розуміли наші мотиви, але вони же мені сказали, що на утра ще заявив про мітинг е е тодішній голова цієї російської общини Аксьонов Сергій. І ми з ним зв'язалися, я з ним зв'язався, чи він мені потелефонував, зараз не дуже пам'ятаю. І вони сказали, що вони прийдуть десь на 14 годину. І оскільки, мовляв, ви кримські татари призначили мітинг на 10 ранку, то думаю, що ви, це він так каже, я його майже цитую, що ви вже виконуєте свої цілі, завдання мітингу, а ми після вас вже, а яке ваше завдання вашого мітингу, запитав я його, і він сказав, це для того, щоб просто сформувати про кримський уряд. Ну, знову, ті ж самі пісні. Отже, 26-го е, вони теж прийшли вранці, і ми стихнулися, нас було набагато більше. Мітинг, який був е, скликаний за рішенням між Кримсарського народу, він, я думаю, що е, десь е, ну, е, зібрав близько 13-15 тисяч людей. Але е, і російська громада, вона теж дуже е, потужно працювала. І е, ці конфліктні ситуації 26-го на ті, тому майданчику почали збільшуватися після обіду, коли підтягнулася ну, допомога російської громади з Севастополя. Щоб просто ви розуміли, що той день відбувалося в ефірі. Різні там російські канали, або користуючись російськими каналами, які е, масово е, мовили е, в Криму, це вже 2014 рік, або місцевих каналах оці агітатори російські кричали, мовляв, Севастополь на поміч Сімпірополю, кримські татари побіждають на поміч. Такі були, знаєте, ну, такі галас стояв в ефірі. І, і, і підтянулися оці дуже такі е, е, стройні, е, всі в сірому, е, спортивного вигляду чоловіки, і, там 50, потім 100, потім 200, і, і тут от, почалися найзатряті такі е, стихнення. Тим не менш, е, ми зробили все для того, щоб... Сесія не відбулася. Ми говорили безперестанно з Константиновим, його заступниками, з іншими депутатами. Ми бачили, що немає кворуму, бо протягом цієї ночі ми працювали з кожним депутатом. Ми телефонували їм і говорили, яка небезпека над Кримом, що це потім буде така прірва, що коли вже зайдуть російські війська, нам здавалося, що ми самі не віримо в те, що ми говорили, але ми їм про це говорили, що коли зайдуть російські війська, то ми вже їх звідси ніяк не визинимо, що в Криму е, будуть дуже такі сумні часи. Е, і ми говорили про це, і деякі нас послухалися, і, і, і не було хворого, і тому е, десь вже після обіду... Е, Константин був вимушений заявити про те, що сесія не відбудеться. Зрозуміло, що це було на тлі такого жорсткого протистояння між тими, хто на площі, між кримськими татарами до нас приєдналися етнічні українці і е, наші сусіди і, і представниками російських проросійських сил, особливо Севастополя. І потім це ми вже з'ясували що це були е, представники е, спецслужб Росії вони були переодягнути е, цивільний одяг а як би там не було сесія була публічно відмінена за відсутність кворуму було 49 депутатів потрібно було 51 і е, таким чином ми всі ми всі е, були впевнені, що нам вдалося захистити себе, Крим, Україну. Була ейфорія, е, е, десятки-десятки українських телевізійних каналів. Ми постійно в ефірі до глибокої ночі. Я був впевнений, що ми насправді от не дали Крим вкинути е, оцю прірву бездонну і в мене не було жодних сумнівів що тепер українські правоохоронні органи вони візьмуть всю владу в свої руки бо ми дали відсіч от такому відвертому сепаратизму і Крим побачив що їх не так багато що мова йде про десятки людей то правда вони займають посадові такі е, крісла, але багато хто навколо нас е, теж вони переконалися, що ця загроза відійшла. Я пам'ятаю ті телефонні дзвінки і, да, і в фейсбуці, в інших е, соціальних мережах, коли ті, хто раніше і доброго слова би не сказав, в сторону кримських татар, але вони говорили про те, що нарешті ми зараз об'єднаємося, буде нормальний Крим, і все це буде в українській державі. Тобто люди побачили, що ми здатні разом відстоювати свою землю від якоїсь зовнішньої такої біди, і, і, і, ми, і ми заснули от з таким розумінням, що, що відвели бідо, і коли вранці вже е, ну, я прокинувся від телефонного дзвінка голови е, управління СБУ в Криму і потім все це закрутилося, ви мене запитуєте, чи, чи були можливості, чи були можливості е, Доді, відвести... Чи, чи зупинити це? Чи зупинити це? Дивіться, е, я би сказав таке. Що ми тоді 26 лютого 2014 року, це я потім вже все це усвідомлював. Не, не тоді, коли ми це здійснювали от буквально по хвилину. Я це усвідомив через день, через два, як це все відбулося. От те, що ми здійснили 26 лютого, ми не дали Москві можливість. Створити таку гламурну картинку того, що, мовляв, законно обрані представницькі органи Автономної Республіки Крим зібралися і спокійний спосіб, без тиску ззовні. Вони прийняли історичне рішення щодо відокремлення від України і е, приймування до Російської Федерації. Це в них було таке завдання, і вони на це кинули величезні сили. І от оці десь там 13-15 тисяч кримських татар, нічних українців, які вийшли на ту площу, вони перебили оцю мету, вони не дали такої можливості. І тут вже Путіну не залишалося нічого, як на очах, шокованих очах світового співтовариства, вже е, включити план Б. І цей план передбачав відкрите захоплення військовими е, Криму. І оце захоплення Ради Міністрів е, Криму, будинку Ради Міністрів і будинку Верховної Ради Криму, яке сталося е, десь о 5-й годині ранку, 27 лютого, оце вже було ну, от початком плана Б відкритим військовим захопленням Криму. І саме ці дії, вони обов'язково приведуть Росію як державу і її очільників, очільників до міжнародного трибуналу, в створенні якої ми свято віримо. Це обов'язково буде. І тепер, коли все це розпочалося вранці 27 лютого. Я і сьогодні думаю, що тоді української держави, у людей, які тоді е, приймали, мали право приймати рішення такого е, характеру, е, накази військові і, і, і щось подібне, тоді було десь у нас півтори доби. 27-го протягом цілого дня, і це коли е, військові підрозділи Російської Федерації, які належали до гарнізону Чорноморського флоту, і вони раніше були дислаковані е, в Криму, вони почали роз'їжджатися Кримом, але ще не було постачання військових, і військової техніки ззовні, з, власне, самої Росії, це постачання почалося 28-го після обіду. Оці півтори доби, 27-го лютого і 28-го десь до після обіду, якщо були б прийняті надані жорсткі накази, і оцінити ситуацію, визнати тих, хто захопив будинки державні, Терористами а вимагати і задіяти міри для того, щоб не дати ну, розповзатися російським військовим по Криму, бо російський Чорноморський флот не мав права без дозвілу української сторони виходити за межі нових ну, воріт цих своїх гарнізонів. Оці півтори доби не було використано. А вже 28-го вечері, коли вже почали сідати літаки, літаки, літаки з військовими. Я думаю, що вже, вже ніхто і, і, і, і не осмілився би дати завдання припинити е, десантування російських військ. У мене ще одне питання. Ви дуже цікаво розповіли всю історію. Я думаю, що нам потрібно буде не раз і не два повертатися до цих подій. Чому тому що ну, чим далі вони стають від нас, тим відповідно більше умов, знаєте, як для політично, для їхного роду політичних припущень, спекуляцій, для всього іншого. Я думаю, для вас, як для людини, яка брала участь, це є дуже важливим пам'ятати про це. Але б хотів би повернутися до сьогодення і таке питання, яке фактично йде. В... В, у розвиток. Сучасний стан з правами людини, сучасний стан кримсько-татарського народу, в якому сьогодні ситуація перебуває. Ми отримуємо інформацію, час від часу ми знаємо, що там є досить такі часті порушення прав людини. Але от хотілося б від вас почути більш, можливо, повну картину стосовно того, як є. Тому що це також дуже важливий елемент в боротьбі з російською пропагандою, яка показує нам, що нібито Крим сьогодні перебуває у розквітаючому стані. Дивіться, тут теж треба просто, ну, вникнути, розглянути цілі і завдання окупантів, тих, хто захопив нашу землю і намагається вже протягом восьми років а, анексувати її. Хоча вони вважають, що Крим вже є частиною Російської Федерації, бо вони, бачите, включили Крим Текст Конституції і проводять різні інші дії, але ж всі усвідомлюють, в тому числі і очільники Кремля, що анексія не відбулася, і вони 8 років цим мучаються. І вони роблять це для того, щоб дійсно всі не тільки забули про Крим, але відійшли від. Питання Криму, і тому російські окупанти здійснюють заходи, які би зробили би безповоротними ну, ствердження наших прав, прав Української держави на свою власну територію, окуповану Російською Федерацією, прав кримськотарського народу як корінного народу. Цього півострову, що роблять росіяни для цього? Щоб зробити наші намагання такими, щоб вони ніколи не виповнилися наші законні вимоги і е, спрямування? Перше, вони колонізують Крим? Всі ті люди, які з точку зору росіян не сприймають окупацію, вони мають бути вичавлені з Криму, витіснені з Криму. І звідси причина усіх цих репресій, переслідувань, арештів, е, сфабрикованих судилищ, е, терміни ув'язнення 13, 17, 20 років, безкінечні. Так звані шпігуни, диверсанти з боку нібито Української держави, це все задля того, щоб зламати всіх, хто є помітними в своїй поведінці, хто є авторитетами для тих людей, які зберігають свою гідність. І тут, коли вони вичленяють серед нас таких людей, Проти яких вони спрямовують свої репресії, вони намагаються дійсно знаходити таких, які є такими е, помітними локальних або на рівні Криму громадах. Ми це особливо бачимо серед кримських татар. Дуже чесні, молоді хлопці, е, голови е, родин з двома, трима, чотирьмя дітьми, дітьми, не п'ючі, е, справедливі, які допомагають сусідам, вони перші, які є під прицілом російських окупантів. Бо коли вони забирають таких людей, їм здається, російським окупантам, що вони, крім того, що таких людей кидають у візницю, вони ще всіляють страх серця, їхніх сусідів, оточення. І оцей страх з точки зору російських окупантів, він має виштовхнути цих людей за межі Криму. Люди мають взяти валізи, зібрати речі, дітей на руки і можна скоріше побігти з Криму. У російських окупантів тут є досвід історичний, і це було за часи Російської імперії, першого завоювання Криму і захоплення Криму Російською імперією в 1783 році. А потім в найжахливішому такому вигляді це відбувалося вже в 20-му столітті, коли за часи СРСР в 1944 році вже всі кримські татари, весь народ був насильницьки депортований, вигнаний зі своєї землі. І зрозуміло, що тепер вони знову визначили кримських татар і етнічних українців, які не приймають окупацію, як такими, що є нелояльними. Це, це той механізм, який е, був придуманий за часи Катерини II, а потім вже використав Сталін. Нелояльні люди мають бути або вбиті, або вигнані подалі від тих, хто вважає себе хазяївами цієї землі. А коли Російська Федерація сьогодні перетворює Крим в військову фортецю, і вона націлена на те, щоб використовувати Крим як такий інструмент для ну, своїх геополітичних Всяких дій От на цьому південному фланзі е, НАТО, Чорне море, Середземне море. І зрозуміло, що перетворюючи нашу землю фортецю, вони тим більше роблять все для того, щоб там не було взагалі людей, яких вони вважають нелояльними. Це є причина репресій. Російська окупація це є генератор. Який ніколи не е, зупиниться генератор репресій, і які б дії ні, не ну, ні здійснювалися ні здійснювалося би з боку міжнародної спільноти, з боку української держави, цей генератор він не зупиниться, оскільки е, окупація російська вона вимагатиме весь час. Но, реалізації своїх намірів, своїх цілей, а ці цілі з точки зору російських окупантів не можуть бути виконані, поки там залишаються кримські татари, поки там будуть ті, які будуть називати себе українцями. І тому вони будуть робити все для того, щоб ці люди або всі були ув'язнені, або вони побігли з Криму боючись дійсно за своїх дітей, за своє майбутнє, і оце є причиною цих репресій. Сьогодні більше, ніж 125 людей, які ув'язнені на різні терміни, кількість покараних, репресованих набагато більше. Це сотні людей, які отримали адміністративні е, вироки, і грошові вироки, це ті, які виходили на площі, щоб захищати співвітчизників, е, яких судять, це ті, які виходили 3 травня 2014 року на лінію розміжування, щоб зустріти пана Мустафу Демільова, лідера Кримситарського народу. Це ті люди, які 26 лютого були на мітингу. Ви знаєте, е, от всі ці фільми, які були зняті в той день, вони силами ФСБ були всі розкадровані. Ну, просто ті, які проходили допити, вони нам розповідали, що їм показували такі, знаєте, цілих типи розкадрових, десь 50-60 сантиметрів, і кожен на кожному листі на аркуші, кожне обличчя було масштабно виділено і вони намагалися виписати прізвища хто ця людина і, і зрозуміло що всі ці були учасники мітингу з боку кримсько-татарської з проукраїнської сторони там не було тих які були представниками проросійських сил і зрозуміло що от всі ці люди і ті до, до кого ж поки ще не дійшли вони є потенційними об'єктами переслідувань, на жаль, на жаль. І е, тому ця машина репресій, каток переслідувань, його не можна зупинити майже е, рекомендаціями, резолюціями, рішеннями, закликами міжнародних організацій. Я тут додам тільки те, що вони е, не виконують рішення міжнародного суду ООН. Меджліс Кримського татарського народу, як вищий представницький орган кримсько народу, він був визнаний російськими окупантами екстремістською організацією в 2016 році у квітні, але вже через рік, у квітні 2017 року, Міжнародний суд ООН прийняв рішення, яке потребував від Росії негайної відміни цього рішення, дозволу на, на, на створення умов для діяльності Міжбісту протипутатського народу і відміни заборони на вільний в'їзд і виїзд керівників членів Міжбісту з Криму Росія це не виконує, виконувати не буде і, і, і, і тому ситуація така, що я тут хочу закінчити я, я завжди це говорю, це не означає, що не має бути моніторингу фіксації, оцінок і першу чергу з боку українських державних органів, з боку міжнародних організацій, все це має бути, оскільки кожна резолюція, кожна постанова, кожна заява – це є цеглина от в тому ну, фундаменті правосуддя міжнародного, яке буде обов'язково створено для того, щоб осудити російських злочинців які, які і здійснили злочини проти України, в тому числі на території окупованого Криму, це, це треба робити. Ми це підтримуємо, але при цьому завжди говоримо. Але не забуваймо, поки буде продовжуватися окупація, репресії вони до кінця зупинені не будуть, і ніхто цього не зможе зробити по іншому, як тільки не Переривати цю окупацію дуже дякую, пане Рифат. За дуже грунтовні та змістовні відповіді. Я хочу нагадати, що нашим гостем сьогодні був голова межлісу кримсько татарського народу Рифат Чубаров. Боротьба за український Крим триває. Крим був буде українським. Все буде дуже дякую вам. Я вам до.